Autoilijat ja pyöräilijät liikenteessä. tien päällä rullaa päivittäin monenlaista kulkijaa. Jotkut meistä huristelee neljällä renkaalla ja toiset kahdella. Yhdelläkin pärjäisi, mutta ei ehkä niin vikkelästi. Jotta homma pysyy sujuvana ja ennen kaikkea turvallisena, on syytä muistaa muutamia helppoja perussääntöjä. Jos olet nousemassa pysäköidosta autosta, niin muistathan katsoa taakse ja varmistaa ovea avatessasi, ettei takaa tule pyöräilijää. Vastaavasti pyöräilijän kannattaa ohittaa pysäköityt autot hieman kauempaa. Kun saavut autolla risteykseen, niin huomioitahan pyöräilijät erityisesti kääntyessäsi. Myös pyörällä liikkuessa on syytä tuntea väistämissäännöt ja pysähtyä tarvittaessa punaisiin liikennevaloihin. Käännyttäessä tulee tietenkin näyttää suuntamerkkiä. Autoilija, muistathan jättää kunnollisen turvavälin myös pyöräilijään. Sehän meni hienosti. Kiinnittäkää vain huomiota toisiinne ja olkaa erityisen tarkkana risteyksissä.